Расскажите, какая сейчас ситуация на территории фронта Солодар бахмут Ну, тут традиционно горячо. Это место, в котором ворог безупинно атакует больше півроку. Безупинно, безнадежно втрачаючи свою живу силу, але після 7 січня їхні атаки особливо посилилися. Вони посилилися спочатку флангові, тобто ворог намагався обійти Бахмут з півночі через Соледар, дійти до траси Слов'янська Бахмут, щоб перерізати постачання Слов'янську. Це йому не вдалося. Ворог намагався, намагається і досі намагається з півдня перерізати трасу Бахмут Константинівка – це те, чому не вдалося, але ворог безупинно атакує, ворог підтягнув, крім живої сили, підтягнув артилерію і тому зараз… Головну війну, яку веде ворог, це не проти української армії, а проти мирного міста Бахмут і проти тої частини мешканців, яких з певних причин, а серед них і діти, і інваліди, які з певних, з певних причин не змогли покинути цього мирного міста. Тобто насправді ворог не звільняє, так як він в своїх пропагандистських заявах каже, народ Донбаса, а знищує все живе на Донбасі, природу, архітектуру, міста і передусім людей які не мали би страждати, які не підпадають під воєнні конвенції, і які нібито ворог прийшов захищати. Ну так Росія, власне, робить не тільки з Україною, а до, до цього і Сирію лише згадати, і Чеченську війну. Скажіть, от ви сказали, що о 7 січня посилилися так, а з чим це пов'язано? У них якісь там терміни піджимають? Ну ми пам'ятаємо так зване путінське перемир'я, яке він в односторонньому порядку нібито оголосив, хоча цього дня активно працювала ворожа ротоверія. Це було зроблено для того, щоб підтягнути сили і почати атакувати по всьому напрямку, починаючи від Авдіївки і аж до Сіверська. Противник десь концентровано наступав, десь вів розвідки боєм, десь наступав малими групами. Але що змінилося в тактиці? Абсолютно безжальне використання великої кількості людей. Тобто противник для атакуючих, для своїх атак, на жаль... На щастя, має вже все менше і менше артилерії, а він взагалі не шкодує своїх людей, посилає людей на вбій, таким чином намагаючись виявити наші вогневі позиції і вже потім завдавати по них артилерійське враження. На жаль, зараз противнику вдалося трошки підтягнути свою мінометку і артилерію по Бахмуту і все більше і більше ворог просто намагається стерти це місто з лиця землі, як ми бачимо, сталося з Мар'янкою, з Маріуполем і з іншими містами, куди дійшла російська нога. Пане Юрію, якщо, можливо, вам вдавалося брати в полон російських військових або вашим е колегам, знайомим, да, е як би ви могли або ваші товариші описати психологічний стан цих військових, мобілізованих, можливо? Чи часом в мережі з'являються ролики, де росіяни скаржуються на, на своє керівництво, просто відмовляються воювати? Наш підрозділ, 5-го штурмовий полк, практично щодня берег в полон. Російських окупантів, очевидно, вони далі співають ту пісню, що воюють під примусом, що воювати не хочуть. Вони розказують, вдавалося обрати полони вагнерівців і кадрових російських військовослужбовців, і мобілізованих, і так званих колаборантів з ДНР. І ВНР, всі співають одну ту саму пісню, що воювати не хочуть. Колись розказували про нібито, що вони побачили щось в Україні про фашизм. Зараз розумію, що це абсолютна брехня. Е, різного типу е, люди трапляються. То, що ми від них чуємо завжди, що їх женуть в спину під страхом смерті. Що вони наступають не тому, що вони хочуть наступати, не тому, що вони мають такий характер наступальний, а, те, а тим, що їм просто погрожують, їх розстріляють, їм заборонено відступати назад. Тобто в них єдина... Мотивація це примус, ну і частково частково грошове винагородження. Тобто, достатньо багато за нашими даними і за на, на допитах вони кажуть, ми я працюю в гранатометному підрозділі. Наше завдання зупиняти і знищувати ворога на максимально далекій відстані від 15 до двох кілометрів. Тому нашому взводу не, не вдавалося брати полонених, але в нашому підрозділі ми кожного дня стикаємося з тим, що є полонені. Це важливо, тому що дуже багато українських вояків, на жаль, досі перебуває в російській. В російському полоні Росія не дотримується жодних міжнародних конвенцій щодо поводження з, полон, з полоненими, тому очевидно, якомога е більша кількість російських полоненів дозволяє проводити обмін і звільняти наших побратимів, бо ми розуміємо, що полон російський – це, це, це дуже страшно.